Привіт, я Юрій Журавель і це новий проект «Стариця. Хронологія війни в малюнках». Давайте пригадаємо, що було рік тому в ці дні. 18 березня з'явилась ця робота з російським ведмедом біля вулика. І уявіть собі, через три дні реальні українські херсонські бджоли насправді покусали окупантів. Троє загинуло, а 25 ледве оклигли. Наступного дня українські бойові гусаки над російським Ейском збили бойовий літак, який бомбив українські міста. Слава героям Гусака. А цей малюнок присвячений черговому раунду переговорів влади з російською делегацією в Мінську. А це один з найпопулярніших моїх малюнків «Святий Миколай Боронить Миколаїв». Згодом він став українською маркою. А ще в цей день рік тому загинув Григорій Тарасенко – герой України. А тут було те, що зараз називається «не на часі». Поки весь світ об'єднується в боротьбі проти Росії – Президент Зеленський просить Байдена не накладати персональні санкції на Романа Абрамовича, спонсора російської влади. Мовляв, він є учасником переговорного процесу. Цікаві ваші думки з цього приводу рік по тому.